آه آه آه وحيناك وحيناك وحيناك يقول وطول ميل سهر وحيلاك ونطور نتزوارا وعليك وشوفك هم صدق تحزن علي مو يروح يا روح روحي هو هو اي عذبتي البذات وين بذات عذري لإخوة العريس الإعلام ويدللون علينا وين إخوة العريس الإعلام هلا <تصفيق> وهاي أحلى تحية لمثلنا الجبوري حي الله الجبور ويدللون علينا الجبور وللحضور وبعد الجبور وشلع الجبور هيا الله الخوالد هيا الله هيا الله الغوالي ويدلون ويدليلون علينا سمعنا الحنين اربع حرب اسموت حي الله للخوالد مردوده من خالد الجبور ويدللون عليه سمعنا <تصفيق> اسم الفضايس يا العريس اسمعني ها العريس اسمه ويت هاي تحيه خاصه لاخوه العريس والعريس الغالي اكيد الجبور وي علينا حي الله الجبور حي الله شمر والعز معمر حي الله الخوالد حي الله الزرفات حي الله الحسناوية ويدللون علينا أكيد الغوالي ويدلون علينا حي الله العريس الغالي حي الله أبو حي الله شمر ويدللون علينا سمعنا الحنين أربعة أربعة هاي ملوك السهر اربع عامر اكيد هلا ايه هاي تحية شوفر وينهم شوفر وهاي تعيش عالقبزار ويتمنو علينا وينهم سمعنا الحنينه اربعه اربعه واصل العياش وهاي تحيه لألبو جاسم الاعلام ويدلوا تلو عيال الجبور عيال الجبور حي الله الحسناوين حي الله البواوي. البواوي سمعنا البواوي سمعنا الحين سمعنا حيل حيل تروح اليوم <تصفيق> تطلب وي هاي هاي رزقك في يد نورك تطلب يا رزقك في الاعلام ويدللون علينا البعامر الاعلام اكيد سمعنا الحنين اربع اربع لالبعامر وين عمام العريس الاعلام اكيد الحج شمعه منوره ويدلل علينا الغالي الله الله الحنين هلا حيل زيد البعامر الاعلام اي <تصفيق> اي ما بينوا على الاستياد هل بيهم وهي تحية للجمهور الإعلام أو يدللون علينا حي الله الجبور أهلا موت حي الله فؤاد العامري مشتاق العامر قال ابو عامر الاعلام ويدللون علينا سمعنا الحنين هلا هل هل, هل عامر ويدللون علينا اسموت موت وهاي تحيه للجبور ويدللون علينا حيالله الله الخوالد حيالله الله الثيار الأعلام أكيد الغالي <تصفيق> موت هذا اس طويل من آل وعامر الغوالي وللجبور وللحضور شرع قلع ويدللون علينا من العريس حي الله الخوالد وكل الحضور وتظل الخو عامره قالوا جبور ويدللون علينا سمعنا الحنين حيل اشهد الشمعة <متصفيق> هاي انني الشيخ الجمهور الإعلام انني <متصفيق> يا رب وجهنا يا, يا رب وجهنا وهي باسم ابو علاء الجبوري هيا الله يا جبار ابو علاء الجبوري ويدلل علينا سمعنا الحنين يا يا جنة وهذا اسم موت من خوال العريس يعنى البوشاهي شلع قلع حيال أبو مسلم عقيل آل بشاهي. أبو يعقوب الغالي حسن آل بوشاهي حيال أبو حيدر آل بشاهي. يعنى أحمد آل ايوه يعنى أخوة العريس عريس علينا وللحضور ويدللون انا سمعنا ايوه ها ها ها ايه ها مردودة أسرح حي الله الخوالد، حي الله مصطفى، جميع الحضور يعني الجبور ويدللون علينا حي الله الخوالد وبعد الخوالد أبو آل عامر الأعلام عياش ويدللون علينا حي الله شمر والعز معمر يعني الجبور جبور. جبور. سمعنا الحنين <تصفيق> اسم موت <هويت. تصفيق> هذا عز باسم العياش عياش يعني مردودة من الجبور للعياش ويدللون علينا سمعنا من عياش للجبور ويدللون علينا يا موري هلا هلا